תהליך הברירה הטבעית כולו, במידה מסוים תלוי ברעיון של וריאציות. בתוך כל אוכלוסייה שהיא, יש לנו וריאציות גנטיות. שוני גנטי. למשל, נניח שיש לי קבוצה של סוגי עיגולים. אחד הוא בצבע ירוק, ואז יש לי קבוצה נוספת, ואולי כמה מהם, הם באותו הצבע, זה שונה, וגם זה שונה. ומסיבה شيء לפעמים... אין גורם סביבתי אה, שמבקר אחד מהם לשרוד ולהתרבות יותר טוב מאחרים בקבוצה, אבל מדי פעם בפעם יתכן גורם סביבתי אשר פתאום יגרום לאחד הזה להתרבות, ולכן האחד הזה מסוגל עכשיו להתרבות לעתים יותר קרובות. האחרים מתרבים לעתים יותר רחוקות. אחדים מהם מתים או נטרפים ואיכשהו נעלמים, או שמסיבה כלשהי, شيء, אינם יכולים יותר להתרבות. החברה האדומים האלה הם אולי משהו באמצע. כך שלאורך זמן השכיחות של התכונות שאנו רואים באוכלוסייה הזאת תשתנה. אם התכונות יותר הן מספיק עיצוניות, הן תעשן הדומיננטיות. הקבוצה הדומיננטית תתחרה בחברה האלה כי הם אחרים ושונים. ישנן סיבות רבות לכך, אבל בסופו של תהליך, אלה יכולים להתפתח לזן חדש. השאלה מתבקשת היא מה מוביל לבריאציה הזאת באוכלוסייה שבה זה קורה. נניח, אפילו באוכלוסייה שלנו, מה גורם לאדם אחד שיהיה בלונדיני, ולאחר שיער חום או שחור, או כל הגוונים של צבע האור קיימים במין האנושי, או מגוון הבדלי הגובה, וכל הגוונים האינסופיים שקיימים בין אנשים, מה גורם לזה? הנה כאן אנחנו רוצים להראות, וכבר דיברנו על זה קצת בסרטון של ה זה הרעיון של מוטציות. אז למדנו שהDNA הוא רצף של הבסיסים האלה, לכן אדנין, גואנין, ונאמר שיש לי קצת טימין, uh, יש לי יותר אדנין וקצת ציטוזין, אם יהיו מספיק מהבסיסים האלה בשורה יתקבל הקוד לחלבון הזה. אולי יש כמה מאות או כמה אלפים מאלה, הם מקדדים לחלבון, או שהמקדדים לדברים שמפקחים עליהם בונים אחרים אבל אולי יש בהם מים שינויים מסيبه כל شيء אולי הציטוזין הזה בופן אקראי עוחלף בגואנין או שהוא פשוט נעלם ואז זה ישנה את הדינאה אפשר לדמיין שאם נשנה באופן שרירותי ואקראי אטיוט בתוכנה של מחשב או נכניס אטיוט מבלי לדעת מה אנחנו עושים לרוב זה יגרום לקלקול תוכנת המחשב נכון ברוב המקרים זה יוביל לשום דבר או שזה לא ישנה לא ישנה שום דבר. למשל, אם ניכנס לתוכנת המחשב של מישהו ורק נוסיף כמה מרווחים או משהו אחר שלא ישנה את תוכנת המחשב, אבל אם נוריד כמה פסיקים ונשנה מספרים, קרוב לוודאי שנקלקל את תוכנת המחשב. ברוב המקרים לא יגרם נזק או שבעצם נהרוג את האורגניזם הזה. זה מה שקורה ברוב המקרים. מוטציות. לפעמים הן לגרום לטע להשתגע. תהיה סדרה של סרטי וידאו על סרטן. הסרטן בעצמו יכול להזיק לאורגניזם כולו, למרות שאם הוא מתפתח לאחר שהאורגניזם הפסיק כבר להתרבות, לא תהיה ברירה טבעית נגד האורגניזם, וגם המוטציה הזו לא תעבור לדורות הבאים. לא ניכנס פה לפרטים, העיקר הוא שהמוטציות אינן גורם מספיק כמקור גנטיות, הן רק תרומה שולית בלבד. לכן צריך להיות גורם יותר משפיע ממוטציות שיגרום לשוני בדנאי, או אפילו לווריאציות בתוך אוכלוסיות שונות. התשובה היא כן, ממש לפנינו. היא מתייחסת לאחד הדברים הכי יסודיים בביולוגיה. זה דבר כל כך בסיסי ויסודי, שרובנו אפילו לא שואלים, מדוע זה כך? אנחנו מדברים על רבייה מינית. רבייה מינית, Sexual Reproduction. אז טוב, אני מניח שכולכם מודעים לרבייה מינית. חשבו על... רוב אורגניזמים שיש להם תאים עם גרעינים, שאנו מכנים אקריוציטים. אולי נעשה סרט שמראה את ההבדל בין אקריוציטים ופרו אבל אם נסתכל על כל האורגניזם, החל מצמחים ומעלה, לרובם יש תאים עם גרעינים, לרובם יש מין זכר ומין נקבה. זכר ונקבה. ישנם אורגניזמים שבהם הפרט יכול להיות גם זכר וגם נקבה, אבל הרעיון הכללי הוא שכל האורגניזמים יוצרים וריאציות של חומר גנטי שמתרבים החומר הגנטי של פרט אחר. לו היו מוטציות, המקור היחיד לבריאציות, אפשר היה לצייר כאן פרצוף ואולי עוד שניים שהם צאצאיו, לאחד מהם יהיה פרצוף באופן עקראי קצת שונה, וכל שוני שיקרה בתהליך ההכפלה, וכפי שדיברנו קודם, זה יהיה לרוב שינוי קטן מאוד מאוד. בכל מקרה, לא משנה איזה וריאציה תקרה, כדי שיתווסף עוד תהליך רעש תוך כדי ההכפלה בתהליך של השכפול הזהה הזה, לרוב יהיה לזה אפקט שלילי, לרוב זה את האורגניזמים. לעומת זאת, כאשר יש רבייה מינית, יש ערבוב של כל האפשרויות והרכבים של DNA, ומעין אוסף של וריאציות. של די-אן-איי. אז בואו אני את זה קצת יותר ברור. קודם מולי נמחק את הציור הנוראי הזה, ונתרכז במין האנושי, כי זה אנחנו. אז ככה, יש לנו 23 זוגות של חרומוזומים, ובכל זוג יש חרומוזום אחד שהוריש לנו אמא, ו chromosomes אחד שיראשנו מאבה. אינן נדגימים זה, ניצור את chromosomes מאהב בקחול. okay? אינן chromosomesים, נספור אותם kan, ונציער. טוב, אנחנו מתחילים, כאן למקום. טוב, אז נוסיף וنמשיך kan, kan, ועכשיו ו... ניצור kan. עוד אחד שנראה קצת שונה, הוא נראה קצת כמו האות Y. נדבר קצת על חרומוזום Y ועל חרומוזום X. יש לי 23 חרומוזומים מאימא, ואותם אני אצייר בצבע קצת יותר אה, נשי, או שנחשב לפחות לנשי. הנה יש לנו 23 חרומוזומים מהאימא בוורוד. כן, זה הרכב ורוד כזה ליד כל קו כחול. 23 חרומוזומים חולים ו-23 אברודים. הצבעים רק לשם המחשה כמובן. ומה קורה עכשיו? הנה, יש לנו כאן 23 החרומוזומים האמהיים, ו-23 החרומוזומים האבאיים. הנה הם זה ליד זה. נכון? צמדים כאלה. זה ליד זה החרומוזומים. בואו נתרכז בזוג אחד כזה. נניח שהוא חרומוזום... Uh, מספר... נבחר במספר 3, okay? נסתכל בחרומוזום, בחרומוזום 3, יש כאן אחד כזה מאימא, זכרו כי חרומוזום הוא DNA, נכון? הוא DNA, uh, אשר הוא עוטף, הוא מסתובב סביב החלבונים האלה, ויוצר את המבנה הזה, שהוא גדול כשאתם רואים אותו ככה. ה-DNA יש לו אולי מיליון זוגות בסיסים, ואולי הוא נראה כמו משהו כזה. זו ייצורה של עטיפה של שרשרת ארוכה של בסיסי DNA. כך זה מצויר בדרך כלל, אבל זה לא תמיד כך. נדבר יותר על זה בסרטון אחר. ככלל מציירים את זה, ערוז בצפיפות רבה. נאמר שאת זה קיבלתי מאמא ואת זה מאבא, אבל נקרא לו 3. אז יש לנו כאן... שניהם הם חומוזום שלוש. הרעיון כאן הוא שמקבלים תכונות מאבא, ותכונות שונות מאלו מאימא. זו הפשעתה גדולה של תיאור התהליך, אבל זה מסביר את העיקרון. אוקיי? Okay, חומוזום שלוש יש לנו כאן, ונניח שהוא קובע תכונות של אולי לאבא הזה אפשר לצורך העניין להניח שהיה לו שיער חלק. אז על מקום כלשהו על החרומוזום קיים הגן לסער חלק. נצייר אותו כאן, נניח שזה כאן, נקודה צהובה. נזכור שגן יכול להיות בעל אלפי איזוגות אז הנה הגן לסער חלק, יש בו עלל לסער חלק, נכון? שימו לב, הוא חלק מגן, נכון? אז נקרא לעלל הזה חלק, הוא בשביל שער עכשיו, זה החרומזום שהתקבל מאימא, בעברות. זה עקרוני, אמנם יש יוצאים מן הכלל, אבל לרוב העלל המקדד לאותו הגן, ולכן עשים אותם זה לצד זה. גם גן זה מקדד לתכונת שיער חלק או מטולטל. אם לאימא יש שיער מטולטל, אה, כלומר, יהיה כאן גן לטלטלים. אוקיי? הנה, כאן בגן יש של עלל לסיער מטולטל. הגן כאילו אומר הביטו, זהו הגן לצורת השיער, חלק או מטולטל. כל וריאציה של הגן נקראת הלל, הלל לשיער מטולטל או הלל לשיער חלק. יש לי שני הללים האלה בתאים של גופי, והם קיימים בכל תא ותא בגופי אה, פרט לתאי הרביעה. נכון? כלומר, בכל תא בגוף חוץ מתאי הרביעה, יש מערך שלם, שלם של זוגות חרומוזומים. בכול אחד מהתאים זה ממהש מדים לא בכול דא כלם מבותאים. קניים משוממים למשל לקניים מאלים לחלותים חסרת אילת במקומות כמו בזיפורנאים כי ישם לא חושש על כל כך מישש שאר חלák ומותל תאל. זה איך הם עני נפשותא גדולה מאוד. בתאים אחרים יש להם עליה חשיבות רבה כל מה שיש חשיבות לקניים משוממים בתאים משוממים ולא באחרים. קניים משוממים מבותאים רק בחלקים בגוף. אבל אנחנו מזמנים שאחרי כל אים נדבר אחר כך. בסדר? אז זה תא סומטי, כל תא בגוף. רוב רובם של תאים בגוף הם תאים סומטיים. זה בניגוד לתאי המין. לתאי המין אני אכתוב כאן. אה, כדאי להעביר, תאי מין של הגבר נקראים תאי זרע, תאי של ביציות. אז בתאי הגוף הסומטים ישנם כל 23 הזוגות של החרומוזומים. לכל תכונה יש למעשה שני הלילים שונים, אחד מאמא ואחד מאבא. שימו לב, אלה כאן נקראים חרומוזומים הומולוגיים, זאת אומרת, תואמים. Okay? הומולוגים. כל פעם שאתם רואים את המילה הומולוגי, או אם אתם רואים, נניח אם אתם רואים את המילה הומוספיאנס, או אפילו הומוסקסואלי או הומוגני, פירוש המילה הומו הוא אותו, אותו הדבר. אתם נתקלים בזה כל הזמן. מכאן ברור שהמושג הומולוגי פירושו שהם כמעט אותו הדבר. הם מקודדים לאותו זוג גנים ההומולוגיים, אבל הם אינם זהים. נכון? למעשה הם יכולים לקדד לבריאציה קצת שונה של אותו הגן. לכן תלוי איזה וריאציה תועבר בתורשה. מה שמבוטץ על הצאצה נקרא הגנוטיפ שלו. אתם מופתצים בהמון מושגים כאן, אוקיי? אבל תמשיכו איתי. גנוטיפ מראה בדיוק מהם מה העללים של הנבדק. איזו וריאציה של הגן יש לו? כמו בדוגמה לבריאציה של העלל לשיער מטולטל. יכולות למעשה להיות הרבה וריאציות של שיער מטולטל במאגר הגנים שלנו. כאשר יש וריאציה של העלל לשיער החלק, זהו הגנוטיפ של הנבדק. אולם הפנוטיפ שלו הוא איך שלו באמת נראה. פנוטיפ. לשני אנשים יכול להיות גנוטיפ שונה, אשר יכדד לשיער שנראה די דומה, כך שיהיה להם פנוטיפ דומה מאוד. פנוטיפ אחד יכול להיות מבוטע לידי גנוטיפים רבים. זאת בעיה אחת לחשוב עליה, נדבר עליה אחר כך הרבה. עכשיו אני רוצה להציג לכם את זה כאן. בדיון הזה רצינו לדבר על וריאציות. אז איך קוראות בטבע וריאציות? מה קורה בטבע? מה קורה כאשר אנחנו מתרבים, כאשר יש לנו ילדים? תרומותינו להם יו אוסף אקראי של חצי מהגנים. מכל זוג הומולוגי, כל הורי תרום או לכול תכונה Uh, הוא יתרום את מה שקיבל מאימא שלו או את מה שקיבל מאביב, נכון? נניח שאתה הזרע הזה הוא שנכנס להפריית הביצית הזו. נאמר שו נסע את החרומוזום הזה, uh, או זה, או זה. יכולתי לבחור באקראי כל אחד מתוך כל 23 הזוגות האלה. תשאלו כמה קומבינציות ישנן, ובכן מכל זוג יכולתי לבחור אחד משני החרומוזומים הומולוגים. נכון? ואני יכול לעשות את זה 23 פעמים. בסך הכל זה מסתכם ב-2 בחזקת 23. כלומר, 2 בחזקת 23 וריאציות שונות של חרומוזומים שיכול תא לתרום. לכל בן אז נדבר על איך זה קורה בשיעור על מיוזיס או מיטוזיס. נלמד כי בכל תאי יש בעיקרון במקום 23 זוגות של חרומוזומים, רק 23 חומוזומים יחידים, לא זוגות. אם לדוגמה ניקח אחד מכל אלה, ודרך תהליך המיוזיס, חלוקת הפרטה, שעוד נדבר עליה, מתוך קבוצה גדולה של תאי זרע, לכל תא זרע היא אחד מתוך הזוגות האלה. וריאציה אחת מתוך כל אחד מ-23 הזוגות. ייתכן שבחרומוזום הזאת תהיה וריאציה מאבא, ובחרומוזום הבא וריאציה שקיבלתי מאימא. בזוג נוסף אחר, אולי חרומוזום 5, כדאי לצייר אותם ככה, יהיה זוג נוסף מאמא, ואז בחרומוזום 5 שבא מאבא, וכו וכו וכו. אבל ישנם 2 בחזקת 23 קומבינציות כאן, מכיוון שיש 23 זוגות מתוכם בחרתי. בביציות של אמא קורה בדיוק אותו הדבר. ישנם 2 בחזקת 23 קומבינציות שונות של חומזומים שהיא יכולה לתרום. תלוי איזה זוג אומולוגי היא תתרום. מכאן המספר של הקומבינציות האפשרי, שיכול כל זוג בני אדם ליצור, הוא עצום בגודלו, כמעט אינסופי. זה מתאים לכל זן, סוג ומין שמתרבה ברביעה מינית. כלומר, לא רק לבני אדם. כך שאם יש 2 בחזקת 23 קומבינציות لكل איש ואישה, لكل אדם שהוא, זאת אומרת 2 בחזקת 46 קומבינציות לכל זוג. כדי להמחיש לכם כמה גדול המספר הזה, זה בערך כפולה של 12 אלף של מספר בני אדם על פני כדור הארץ כיום. זה מספר עצום של וריאציות שיכול אפילו זוג בודד לייצר. אבל אם תחשבו שאפילו זה לא מספיק, דאו כי בין הזוגות ההומולוגיים, נדבר על כך בשיעור על מיוזיס. יש למעשה ביניהם גם ריקומבינציות של ה -DNA. כל זה מסביר שכשהזוגות ההומולוגים האלה eh, מסתדרים בשורה זה ליד זה בזמן המיוזיס, נקבל את התופעה שנקראת הצלבה או קרוסינג אובר, eh, שבה כל ה-DNA נוגע כאן, הוא מצטלב ונוגע. וכל זה הולך לפה וכל זה הולך לשם. מה שמתקבל אחר הצלבה הוא ש -DNA אחד, זה שבן אומר מאימא, או זה שחשבנו שבא יש לו עכשיו גם קטע מהבא, וזה שבא מאב יש לו עכשיו גם קטע שבא מהאם. בואו נצייר את זה בצבע הנכון, זה בא מהאמא. כך זה מגביר את כמות הווריאציות, אפילו עוד יותר. עכשיו אפשר במקום של דבר על חרומוזומים שונים שאדם תורם, נדבר על חרומוזומים שכל אחד מהם הוא מערך של דנאי. אפשר לדבר על קומבינציות ברמת הגן, ואפשר לחשוב על זה במספר ווריאציות אינסופי. אפשר לחשוב על כל הווריאציות שיכולות להופיע, כאשר מתחילים להרבב ולהתאים סוגים שונים של אותו הגן באוכלוסייה. אולם מנכם רק בגן אחד. כלומר, המציאות היא שהגנים עצמם רק לעיתים רחוקות מקדדים באופן מאוד ספציפי. כלומר, הביתו בגן אחד ואמרו או, זה שיער חום. או הביתו בגן אחר ואמרו או, זה גן לאינטליגנציה. או זה קובע נחמדות. בדרך כלל של שלמה של גנים פועלת יחד באופן מאוד מאוד מסובך. יתכן שתכונות שיער מקודדות על ידי הקבוצה הזו של כל הגנים, על חורמוזומים רבים, וזה יכול מקודדת מקודד על סט של גנים על הרבה חורמוזומים. לכן אתם יכולים להתחיל לחשוב על כל הקומבינציות האפשריות. פתאום מופיעה אולי קומבינציה שלא הייתה קיימת מקודם, והיא מוצלחת מאוד. חושבו על זה, ייתכן שהקומבינציה הזו תעבר הלאה לדור הבא, או שהתכונה הזו לא תועבר הלאה בגלל הרקומבינציה הזו. נדבר על זה בעתיד. הוצג לכם כאן הרעיון של רביעה מינית. היא באמת המקור העיקרי לווריאציות באוקלוסיה. רביעה מינית מובילה לווריאציות באוקלוסיה. זה מעין רעיון פילוסופי, כי אנחנו לוקחים באופן מובן מאליו את העובדה שישנם זכרים ונקבות, כי זה רעיון אוניברסלי. אבל בספרות המדעית נמסר שהתופעה הזו הופיעה רק לפני 1.4 מיליארד שנים. והיא מאוד שימושית. כי כאשר יש רמה כזו של וריאציות, יכולה הברירה טבעית להתחיל לפעול. כלומר, כשיש וריאציות יותר חזקות מאשר רק מוטציות בלבד. ייתכן שהייתה גם קודם צורה פרימיטיבית של הצלבה, אבל עכשיו כשיש רביעה מינית וישנה אפשרות להתאפשרות, להצלמה הזה יחולו ביראת יvette לקרות באופן הרבה יותר יעיל. מינים שיכולים לתרבות ברבייה מינית ויהקרون יכלו גם ליצור קומבינציות של הדינמיים שלהם להרבה גנים ולתאים חדשים. היום הסוגלים עכשיו ליצור יותר מיקבנה ולברור יחולת התמיה יותר טובה לשבירה באופן יותר יעיל. כך הם מתחילו להעלות במספרים מאלה אלה שחיוח הסריה יחולת רבייה מינית. ולכן זה יפתח לתחנה מאוד ו universalית. כשאדם מין אולם וסיפר מדבר בידיו כתבו על זה שבוע ושלוש, או אה, עשרה מינים, אבל מה שקרה בעולםינו הוא שישנם שני מינים שהם מאוד יעילים ויציבים אה, באופן שהם מייצגים וריאציות באוכלוסייה. אני מקווה שזה מעניין, אה, בסרטון הבא נדבר יותר על פרטים, אני אדגים מחובדים מיוזיס ומיטוזיס, אה, חלוקת אה, התא וחלוקת הפחתה.